أهلا وسهلا، عسلامة آه، لازم آه، نشوف سايش شكون اللي موجود، شكون اللي مش موجود، عسلامة عسلامة عسلامة عسلامة، بقى آه، باهي البث المرة هذه عملناه على آه، يوتيوب وعلي فيسبوك آه، في نفس الوقت. هذاك علاش يعني معناتها الاسئله اللي باش نجاوب عليهم في اخر الفيديو طبعا نحاول نجاوب على الاسئله طبعا بعد ما نطرح الفكره الموضوع متاعنا اليوم هو الايمان والغنوصيه طبعا نستنى شويه حتى يجيوا الاشخاص وفي نفس الوقت اغتنم الفرصه باش نبارطاجي الفيديو طبعا نتوما تنجموا تبارطاجيوه كنت تحبوا بيان سور أه، تبارتاجيو الفيديو أه، طبعا بعد لنطرح الفكرة أه، يمكن تسألوا الأسئلة تاكم يمكن تسألوها بعد لن... أه، نلقي الفكرة أه، طبعا فما أشخاص يتابعوا فينا على الفيسبوك وفما أشخاص يتابعوا فينا على اليوتيوب إذا نحاول نبارتاجي يكون البث أكثر شيء ممكن أزول أزول صابر أزول صابر. طبعا ساعات نجاوب أشخاص في الفيسبوك وساعات نجاوبهم في اليوتيوب على خطر البث هو يبث في نفس الوقت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك نحاول بش شوية وقت سامحوني شوية وقت وفي نفس الوقت ننتظر قدوم الأصدقاء والأحباب المهم لا بأس أنتم عليكم. باهي فما تقريبا باهي الفيسبوك آه أنا الفيسبوك متاعي آه الرسمي آه مبلوكي هذاك علاش عامل كونت آخر آه باسم آه ماسين يعني المشاهدة ماهيش باش تكون ياسر مع الأسف بلاك بلوكاولي الكونت متاعي ولكن طبعا آه حتى على أهلا وسهلا أهلا وسهلا عسلامة عسلامة عسلامة ياسين عسلامة محمد أنا تجربة هذه عملتها باش نشوف يعني نبث على الزوز باش نشوف هل الطريقة هذه تكون أسهل باش نبث على الزوز ولا ولا لا المهم نستناكم جيو أزول الناس الكل السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل أفكر طبعا انا نكون موجود في يوتيوب طبعا اكثر شيء أزو الحداد، غسان محمد ياسين اهلا بكم الكل باهي نعمل مقدمه آه مش مقدمه هي العوده للفيديو السابق يعني باش نلخص بعض النقاط المهمه اللي تكلمنا عليها في الفيديو السابق آه اللي هي مساله النيه واهميه النيه في اي عمل نقوم به او اي فعل نشارك فيه او يصدر منا تكلمنا البارح واكدنا ان النيه خاصيه بشريه هي خاصه من معناتها الخاصيه مرتبطه بالانسان بالبشر ما نجموش نعرفو كان الموجودات الاخرى عندها نيه او لا ولكن ما هو اكيد على حسب معناتها المعرفه نتاعنا الحاليه ان اعلى نسبه نيه موجوده هي عند الانسان عندما اقصد ان هذه خاصيه انسانيه نقصد اللي ما نلقاوهاش عند الموجودات الاخرى اللي موجوده حولنا الى هذه الساعه طبعا ديما نقول لكم ان المعلومات متاعنا ديما مرتبطه بالعصر اللي احنا موجودين فيه وبدرجه الوعي اللي وصلنا لها وقلنا ان ان اي عمل او قول او اشاره هي بحد ذاتها ما عندها حتى قيمه عندما نقول ما عندها حتى قيمة مش نقصد يعني ما عندهش حتى قيمة في المطلق وإنما بالنسبة لنحن كبشر أو ما يسمى بالتطهير الطبيعة البشرية تعود لمسألة النية مش قيمة مثلا كما قلت مثلا نعمل حاجة ونيتي حسنة كما نعمل حاجة ونيتي مش حسنة أو عندي كما يقال غاية في نفسي يعقوب مش كيما مثلا نساعد شخص لاني اؤمن ومعنتها عندي اقتناع داخلي ان هذاك الشخص يجب ان اساعده لان مستعد المساعده او اني اساعد شخص من اجل الشهره او من اجل حتى معنتها ارضاء غروري على اني انا خير منه هذا ما يسمى بالتلويث للنفس الانسانيه، واحنا تو نتكلموا خاطر احنا تو نتكلموا على حاجات نجم نقولوا ما هيش ملموسه وانما هي اشياء محسوسه عند كل البشر ونعرفوها. يعني هذه معناتها نقطة مهمة، وتو نتكلموا حول ما يسمى شنو هو الانسان؟ من ماذا متكون الانسان أما مش في الفيديو هذه. وقلنا اللي احنا ما نجموش على رواحنا في مسألة النية، وما نجمش يكون عندنا زوز نوايا متساويين، لازم تكون نية أقوى من نية، وما هو حاولنا يعني باش نكذب على رواحنا، باش نظهر اللي احنا نيتنا حسنة وإحنا نيتنا ماهيش حسنة، ما نجموش ويمكن يمكن نقنعوا الناس الآخرين، ولكن في الداخل متاعنا <تصفيق> سامحوني ولكن في الداخل نعرف نعرفوا احنا علاش عملنا هذاك الشيء ولا اه تصرفنا بهذاك التصرف اما بالنسبه اه معرفه نيه الاخرين هي مساله صعبه صعبه لماذا؟ لان اه تعاملنا مع الطرف الخارجي من الانسان الاخر هي اه معناتها اه من خلال المظاهر ولكن على قد ما نكون قريب للشخص وعلى قد ما تكون علاقتنا قويه بالشخص وعلى قد ما نكون في علاقه مستمره مع الشخص يمكن ان نفهم معناتها النيه نتاعو ونعرف النيه نتاعو هذوما النقاط مهمه ذكرناهم البارح ونعاودهم في الفيديو هذه باش نزيد معناتها نوضح الفكره كما ان المشاركه في الفعل مثلا نضرب لك مثال انت مثلا تدافع على شخص او مثلا تشارك في عمل قام به انسان اخر تقول انت ما تعرف النيه يعني انت تشارك انت نيتك حسنه صحيح انت نيتك حسنه ولكن هو كان نيته خايبه يعتبر العمل اللي قمت به معه يعتبر عمل خايب ولو حتى انت نيتك حسنه لماذا لان قبل ما تعمل حاجه وقبل ما تدافع على انسان مهما كان يجب تكون لك معرفه كليه به يعني ما تدافعش على انسان وانت ما تعرفوش وما تعرفش نيته طبعا ما يكونش عندك نفس كما نقول احنا التلويث كيبدا هو نيته خايبه وانت عن جهل عاونته بنيه حسنه اوكي نجموا نفهموها ولكن الجهل ليس عذر فلهذا لا ترمي نفسك للتهلكه ولا تؤيد شخص ولا تدافع عن شخص ولا تشارك في اي عمل مهما كان الا تكون متاكد من نيه ذلك العمل وهنا نتكلم في كل الامور الحياتيه حتى مثلا في مساله في مسألة مثلاً السياسة مثلاً ساعات في السياسة أو حتى حركات أو تصرفات أو مظاهرات إنسانية على خطر نعرفه أن الكل يرفع الشعارات الإنسانية الكل يرفع الحب الكل يرفع الوطنية الكل يرفع الخير ولكن دائماً هناك وراء من يرفعون مع كما نقوله أحنا الكلمات الخيرية والسلمية والحرية والإنسانية يختفي وراءها أشخاص لهم مصالح سياسية ولهم مصالح اقتصادية ولهم مصالح ذاتية وهذا يعني أنت تكون مشارك في الجريمة إذا أنت متأكد من النية متاعك اعمل الحاجات اللي يخصوك انت، اما بالنسبه للتعامل مع الجهات الاخرى الجمعيات او الحركات او الاحزاب او غيرها لا تشغل نفسك باشياء انت ماكش متاكد منها، ما تكون كان مع الجماعه اللي يكونوا النيه نتاعهم صادقه والهدف نتاعهم نبيل وصادق، معناتها لا يكفي ان كل هدف نبيل وانساني وكذا ولكن يجب أن تكون أيضا النية جيدة، ولو بعض الأحيان نقول أنا يهمني وما يهمنيش وأنا معناتها نيتي حسنة وكذا، لكن تتلوث في المسألة هذه، حتى مسألة الأصدقاء، أصدقائك، حاول باش يكون الأصدقاء من حولك الكل، تختارهم وتكون تعرفهم وتكون متأكد منهم لأن آه كما نقولوا اللي آه يخدم آه في الخرم او ما يسمى في الزباله آه تولي ريحته بالزباله آه فلهذا معناتها الفرد ان يثبت جيدا من نيه آه من نية الاخرين ويعمل المجهود نتاعو على الاقل يكون حسن من الداخل نتاعو ومهما حاولنا كما قلت تحط التبارير انا ما عندي حتى دخل وكذا وكذا لا راك تتلوث بهذاك الشيء ما يسمى هذا بتطهير النفس في الغنوصيه اذا بعد ما تحدثنا عن النيه اليوم سوف نتكلم عن الايمان قبل كل شيء اريد ان اقول ان على قد ما الدين اثر علينا وعلى قد ما الدين ربوه علينا وعلى قد ما الدين فرضوها علينا وجعلوه هو الطريق الوحيد للخلاص مع الاسف كثير منا كثير منا عندما يخرج من الدين عندما يخرج من الدين يكره كل ما هو له علاقه بالدين احنا نجدو معناتها الأديان كلها تتكلم على النيه وعلى الايمان فهمت ولكن كيما قلت لكم هي ربطت النيه بالمعتقد نتاعها وبالمصالح نتاعها الشخصيه وربطت الايمان بالمعتقدات نتاعها الشخصيه هذه معناتها مثلا فعندما نخرج من الدين نقول انا ما عادش يهمني في النيه النيه ما عادش حاجتي بها فهمت ما عندي مال نعمل بها النيه فهمت والايمان ما عندي ما نعمل بيه وناخذ نظره خايبه على الايمان حتى انه يقول لك آه معناتها حتى الفلاسفه وغيرهم يقول لك الالحاد هو عدم الايمان وهذا غلط فهمت لان هما آه خاصه الموجه الالحاديه اللي انطلقت آه معناتها في الغرب هي موجه آه جاءت ضد الكنيسه وتعرفوا ان الكنيسه كانت تعتمد كثير على عنصر الايمان بالعقيده المسيحيه او بما يسمى المسيح فكانت لضرب الكنيسه تم ضرب الايمان كليا وكانت هناك رده فعل من طرف كثير من الملحدين او اللادينيين ضد فكره الايمان واعتبر الايمان حاجه خايبه رغم ان الايمان والنيه وغيرها من الاحاسيس البشريه هي ليس ملك الأديان وإنما هي الفطرة الإنسانية بل هي ميزة تميز الإنسان على الحيوان وعلى بقية الموجودات ديما عندنا نظرة سلبية نحو اليمان نقول إنسان مؤمن يعني إنسان بهيم إنسان مؤمن يعني إنسان يصدق الخرافات هنا وقعت الشبهة الشبهة من بين الإيمان والإعتقاد أو ما يسمى تفسير كلمة الإيمان لأن الإيمان في الحقيقة صحيح هو معناتها يدل على الإطمأنينة أو الراحة ولكن الإطمأنينة والراحة على أي أساس هل على أساس التجربة الشخصية أم على أساس الإعتقاد وهنا هي المشكلة الكبيرة فانت على خاطر نعملو ديما نعملو كيما غلطه من بين ما يسمى المعتقد والايمان المعتقد ليس له اي دخل بالايمان المعتقد ليس له اي دخل بالايمان يعني انك تصدق حاجه فانت وانت ما عندكش الادله عليها انت معتقد هوني ماكش مؤمن لان الايمان هو تجربة شخصية ما هوش تجربة الغير تأخذها وتتبناها إذا الإيمان ليس الاعتقاد ما عنده حتى دخل عندما نتكلم على الإيمان نتكلم على فما مثلا أشياء مادية وأشياء حياتية طبعا من الجمش أنا نحكم على حاجة لما نجربها ونعرفها مثلا عندما يسألوني هل مثلا تحب الكوكا ولا الفنطه؟ لازم نجرب الكوكا ونجرب الفانتا ونتذوقهم ونحسهم من بعد ونقول انا اؤمن او اميل الى الكوكا او اميل الى الفنطة هنا عن تجربه فعليه ماديه عشتها انا وعرفتها فهمت؟ هذا فيما يخص الاشياء الماديه او الاشياء الملموسه واللي نجم نحكم عليها اذا هوني الايمان يصبح يعني مساله حاسمه بالنسبه ليك فهمت العلم العلم التجريبي الادله بتاعه يعني تعتبر ادله ايمانيه اتم معنى الكلمه تعتمد على معادلات باش تفهم الحكايه مليح هذه ما يخص ما يسمى الماديات اما ما يخص الاحاسيس او الاعتقادات آه هذه مشكلة أخرى هنا تدخل الإيمان بالنية مثلا آه عندما أنا نؤمن بالجن وأعتمد في الإيمان متاعي على الجن آه أني شفت حاجة تتحرك درجة نوة ودرجة نوة وشفت أشياء في حياتي آه خلاتني نؤمن بالجن أو نؤمن بقوة خارقة آه للعادة ولكن هنا الايمان نتاعي هل هو صادق ام غير صادق يعني هل انا يمكن تخيل فلهذا الايمان هو ليس شيء يحصل هكذا وانما عن طريق التجارب النفسيه ولازمك مثلا مش على خاطرك انت قاعده كيا شفت حاجه تعدات خلاص وليت تؤمن بالجن واعتبرتها جن لازمك تتاكد وتشوف الاسباب والمسببات وتحاول تفهم المساله مليح باش هل انت تؤمن بهذاك الشيء ولا ما هنا باش نعمل معناتها استراحه قليله باش نجاوب واحد معناتها سألني البارح في الخاص قال لي انت تتكلم على حكايات فارغه يعني احنا الملحدين ما يهمناش بالنيه وما يهمناش بالايمان وهذو ما حكايات فارغه ولا نفهموا فهمت يعني ما اهميه هذه الامور بالنسبه للملحد الملحد هو سوف يموت وينتهي وينتهي كل شيء. إذا باش يقعد يكسر في راسه هل الإيمان هل النية هل الحب ما هو يعيش حياته هكا لوح عليه من الخرافات هذاك. الجواب هو الغنوصية معناتها وسألني قال لي رأي الغنوصية في المسألة هذه يعني مسألة هل كي نصلح أنفسنا ونحسن أنفسنا من الداخل ويكون عندنا ايمان بحاجه هل هذا ينفعنا هوني ولا ما ينفعناش وهل سوف ينفعنا من بعد ولا ما ينفعناش بالغنوصيه هي لم تعطي اجابه واضحه في المساله من بعد خليني معناتها نقص هذه النقطه ان بالنسبه للغنوصيه الفناء يعني معناتها لم تجزم الغنوصيه ان هناك فناء بعد الموت ولم تجزم الغنوصيه ان هناك بقاء بعد الموت وانما وضعت معناتها افتراضات ومعنتها افتراضات هي اعتمدت عليها على حسب طبعا العصر اللي موجوده فيه كل مره تتطور هذه الافتراضات ان هل الوعي يبقى او لا يبقى هل الشيء الموجود يبقى او لا يبقى مثلا في عصر من العصور عندما ظهرت مثلا الفيديو وغيرها وحتى الان معناتها في المعتقدات الفلسفيه الشرقيه يقولون ان من وصل للخلاص ما يسمى بالنيرفانا سوف يكون له وجود بعد الموت بوعي ومن لم يصل للنيرفانا سوف يعود الكره للعوده الى هذه الدنيا ويذهب بوذا ابعد من ذلك ويقول بل عندك فرصة واحدة يعني لو لم تحصل على النيرفانا أو ما يسمى باليقظة في هذه الحياة عندما تموت سوف تشتت على الأشياء التي سوف تأتي من بعدك مثل جسمك يتشتت يولي تراب كذلك شعورك وأحساسك ووعيك سوف يتشتت ويصبح في النفوس الأخرى أو في الوعي منتع الأشخاص اللي بعدك ولادك ولا غيرهم إذن هنا المسألة شعلينها فيما بعد الموت خطر هذا مش موضوعنا اليوم وإنما هل النية والإيمان تخدمنا في هذه الحياة طبعا تخدمنا إنسان يعيش فهمت بنية خائبة لا أتصور إنه يكون مرتاح الضمير ومرتاح الإحساس هذه حاجة يعني هو بشي تعذب من داخل كما ان الايمان يكون حافز معناتها كبير باش يعطي معنى للحياه نتاعنا هذاك علاش معناتها انا بالنسبه لي لو نأخذ شخصين شخص يملك الايمان حتى ولو كان الايمان نتاعو غلط وشخص ما يملكش الايمان نلقاو ان الشخص اللي يملك الايمان هو أكثر اطمأنينة وأكثر راحة، بغض النظر اليومن يؤمن به صحيح 100%، 90%، 10%، 1% هذا مش مهم. آه وتلقى الأشخاص اللي ما يملكوش الإيمان، آه تلقاهم أشخاص ديما مذبذبين ويميلون نحو آه القلق ونحو حتى الإنتحار وكره الدنيا وما عندهمش يعني رغبة في الحياة ويعيشوا أزمات نفسية ولهذا معناتها المشكله اللي خلات الالحاد لا ينتشر في العالم لان الالحاد اللي موجود عندنا الان ما يسمى بالالحاد المادي هو الحاد لا يحترم الطبيعه الفطريه اللي موجوده في الانسان واللي تميزه على الحيوان او تميزه على الموجودات الاخرى الايمان يحقق يعني اطمانينا معنتها في داخل الإنسان والنية تحقق صفاء داخلي داخل الإنسان هذا بصفة عامة يعني أهمية الإيمان وعدم الإيمان أو النية الباهية والنية خائبة عندما نتصرف تصرف بنية خائبة ديما يرجع لي من بعد نندم نقول علاش تصرفت هكاكا وعلاش نويتها هكاكا وكان مواصل في التصرفات هذيك يمكن ولي انسان شرير ويمكن حتى الناس ما تحبني وما عادش معناتها ما عادش تخاف مني ولا غيرها هذاك علاش معناتها المساله جدا مهمه هي مساله النيه والايمان في في في الحياه هذه بغض النظر هل ذلك سوف يتواصل بعد الموت او لا يتواصل. هنا سؤال يطرح فهمت يعني هنا معناتها واضحه الفكره آه الايمان هي آه مساله فطريه، الانسان لم يتقدم الا بالايمان. مساله فطريه موجوده داخل الانسان. كان جينا حيوانات آه يمكن الايمان غير مهم. لو جينا معناتها موجودات اخرى لكن احنا كبشر لكي نتطور نفسيا خطر النفس ما يسمى بالوعي النفسي هو جدا مهم عند الانسان اللي يميزه على بقيه الموجودات. هنا السؤال الذي يطرح هل هناك ايمان افضل من ايمان؟ الجواب او معناتها هو على شقين، الشق الاول هو ان كيفاش ايمان خايب وايمان باهي الشق الاول هو ان الايمان هو الايمان الباهي هو الايمان الصادق يعني وقت تقول انت مسلم تكون بالفعل مسلم مش كلام فهمت بعض المسلمين مثلا او حتى الاديان الاخرى يقول لك مثلاً المهم تنطق الشهادة لا ليس ليس مهم تنطق الشهادة فهمت لأن حتى القرآن يقول فهمت وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا حتى يدخل الإيمان قلوبكم إذاً ما هيش مسألة كلام ولا مثلاً حتى في النية يقول لك أنا أنوي غدا ان اصوم رمضان لا ما يكفيش انك تنوي بالكلام الكلام ما عنده حتى قيمه وانما لازم هذاك الشيء يكون مستقر في الوعي نتاعك وتكون مستقر في المعتقد نتاعك باش يكون العمل نتاعك على حسب الدين نتاعك مسلم غير مسلم آه اي حاجه يكون بالفعل فهمت هذاك الشيء اللي عملته هو يطابق الشريعه نتاعك او الشيء اللي تعتقد فيه هذه نقطه يعني يعني الانسان المنافق مهما كان سواء كان معناتها ملحد او مسلم او مسيحي او يهودي هذا كان نسميه ايمان غلط فهمت اما الايمان الحقيقي هو الايمان اللي ينبع من الجوارح نتاعك من الاحاسيس نتاعك من الذات نتاعك يعني مقتنع انت بالمساله هذيك هذايا معناتها نقطه مهمه باش نعرفوا الايمان الصحيح والايمان الغلط فهمت هذه معناتها النقطه معناتها مهمه جدا اما النقطه الثانيه اللي هي مهمه ايضا في مساله الايمان هو هل الايمان اللي تؤمن به يقدمك نحو الامام ام يوخرك يعني كنت تؤمن بحاجه باش لك مشاكل مع الناس الاخرين باش لك مشاكل مع العالم باش تعمل لك مشاكل مع اصدقائك آآ آآ ايمان باش يخليك ما تعمل حتى شيء في الدنيا هذه فهو ايمان غلط الايمان الصحيح هو الذي يدفعك نحو الامام يعني باش تكون احسن وافضل الايمان اللي يوخرك التالي هو ايمان غلط اذا هنا نقطين مهمين باش نعرف الايمان الغلط والايمان الصحيح، الايمان الصحيح يكون اول حاجه بدون نفاق، يعني ينبع من الجوارح نتاعك والاحساس متاعك بغض النظر على نوع الايمان، وثاني انه يكون الايمان نتاعك يعني دافع نحو الامام وليس معناتها موخرك التالي، اما أن الايمان الخايب هو الايمان اللي بنفاق، يعني لانك تربيت على الحاجه هذيك او لكي ترضي الناس اللي حولك او وانت ماكش مقتنع في الداخل نتاعك او الايمان اللي يضر الاخرين فهمت آه اذا هذه معناتها المساله مسائل معناتها مهمه فيما يخص آه الايمان الصادق والايمان الغير صادق آه آه هنا السؤال فهمت اللي آه تسال شنو العلامات اللي تخلينا معناتها عندنا الايمان فهمت المشكله أن الايمان هي درجه وعي فكري فهمت هي مثل الحب مثل ياسر من الاحاسيس فهمت هي هي الايمان هي مرحله متقدمه جدا من مرحله الحيوان يعني انت كما تكونش عندك يعني مستوى من الوعي ومستوى من الفكر ومستوى من التربيه ومستوى من الاشياء المكتسبه يعني انت كما تكونش عندك القابليه للايمان لا يمكن ان تكون مؤمن فهمت وطبعا يمكن ان تبذل مجهود من اجل ذلك انك تكون مؤمن يعني هي كل حب زاد كان انت مثلا ما عندكش القابليه باش تحب ما تنجمش اتحب اذا نجم نقولوا ان الايمان هي مرحله متطوره من الفكر ومن المعرفه ومن الوعي ومن الانتباه فهمت آه معناتها من الانتباه اللي يخليك آه معناتها توصل لدرجه الايمان طبعا الاسئله ارجوكم ما تسالوش توه خليني نكمل آه قريب باش نكمل مبقاو 10 دقائق نكمل فيهم الطرح من بعد آه نعطيكم الوقت آه للاسئله اذا هي حاجه موجوده فينا يا اما نحييها ساعات التربيه نتاعنا او احنا ما نفكرش في هذاك الشيء او ما المعلومات الكافيه يخلي اللي مساله الايمان لا نتلذذ حلاوته فهمت هو النجم نقول هو الايمان يطفو على السطح مثل شيء موجود في قاع الماء ثم يطفو الى السطح هو موجود في كل انسان الايمان اما فما اللي يعيشوا فما اللي ما يعيشوش كيما نفس الشيء الحب وغيرها من الاحاسيس كيما الخوف كيما كل الاحاسيس البشريه هي اشياء يا اما تنبع من الداخل نتاعنا يا اما معنتها اه ما تكونش يعني ماهيش حاجه اه معناتها نجم نجموا نكسبوها صحيح اما لازمنا نفكر فيها فهمت اذا اه هذه معناتها مساله اه مهمه جدا بالنسبه للايمان اه طبعا فما حاجه اخرى جدا مهمه في مساله الايمان الايمان اه ما لازموش يكون يخالف العلم يعني الايمان عندما يخالف العلم يولي خرافه فهمت طبعا عندما نتكلم على العلم نتكلم على العلم الذي في العصر اللي انت موجود فيه يعني قبل ألف سنه قبل 10000 سنه مش كما توا، مش كما في المستقبل يعني فما اشياء هو الايمان مجعول البعض يقول لك الايمان شنو وكما قلت لكم هي تجربه شخصيه وهو يعتبروه عباره على مناره مناره العلم يعني هو عبارة على يوضح الطريق للعلم وللفلسفة والفكر صحيح فما في جانب من الاحاسيس التخيلية ولكن لازم ديما ديما ديما يكون الايمان مرتبط ارتباط كلي بالتجارب العلمية والتجارب المادية حتى لا يتحول إلى خرافة وإلى كلام فارغ. هذه معناتها مسألة مهمة. يمكن مثلا في عصر من العصور عندما آمنوا مثلا بالتنين جعلهم مثلا يبنوا حضارة التنين ولكن عندما تطور العلم وعرف اللي التنين مش موجود الإيمان بالتنين ما عادش يحل حتى مشكلة وكما قلت لكم الإيمان هي تجربة شخصية هذه مسألة نأكد عليها إذا ارتباطه بالعلم هو مسألة مهمة جدا فهمت مسألة المعناتها الارتباط بالعلم لكي معناتها يكون هو مفتاح نحو الأمام الإنسان قد يؤمن مثلا آه بش مثلا يؤمن إنه يخرج من هذه الأرض ويعمر الكواكب الأخرى وهذا كي يكون له حافز على إنه يتطور أكثر طبعا الإيمان آه ليس بالضرورة لرب يمكن تؤمن بذاتك يمكن تؤمن بالعلم يمكن تؤمن بالإنسان والإيمان طبعا فما إيمان كبير وفما إيمان صغير حتى في التصرفات متاعك يعني في حياتك اليومية وكل ما هو تصرفات ولو حتى تكون بسيطة في مجال العمل في مجال الدراسة وغيرها لازم يكون العمل متاعك يعتمد على أنك تحب هذاك الشيء مقتنع بهذاك الشيء، عندك قناعة إنك تدرس مثلاً طب، عندك قناعة إنك تدرس مثلاً هندسة أو تدرس علم النفس أو علم الطب، يعني أي شيء فيه إيمان دراسة أو فعل أو قول يكون صادق ويكون ماهوش ممل، فهمت؟ ما تجدش حاجة ماكش مؤمن بها. ما تعملش حتى حاجه ما كنت مؤمن بيها لازمك تعمل الحاجات اللي تؤمن بيها هذه النقطه المهمه فيما يخص الايمان باه المساله الاخرى يقول لك هل يمكن نبدل الايمان بتاعنا طبعا الايمان يتطور الايمان يتطور فهمت الايمان يتطور مع الوقت يعني بالفعل عندما تعيش انت تجارب ايمانيه على قد ما تكبر في العمر على قد ما الايمان بتاعك يتطور ولكن الحاجه الخائبة والغلطه هي انك تبدل من ايمان الايمان لان الناس بدلو او اصحابك بدلو مثلا فما واحد مسلم على خطر شاف الملحدين وكذا يحب يدخل في مجموعه الملحدين اي ولا ملحد معاهم لا هذا خطر فهمت يعني لازم الاقتناع بتاعك يكون من الداخل يعني تكون مقتنع تكون عايش تجربة فاهم شنو معناها انت ومع الاسف كمان موجودين كثير من المنافقين في الاديان وفي الاسلام هناك كثير من المنافقين في الملحدين اللي اصب اصبح الالحاد عنده او الربوبيه او اللادينية هي مساله موضه لا اكثر ولا اقل ولهذا معناتها كان تحطه قدام كاميرا ولا كانت تقابله تساله شنو هو الالحاد تو يقعد آآ مسكر آآ فمه وما حتى يجاوب على اي حت على حد شيء اذا مساله الايمان مش يكفي آآ فهمت آآ مش يكفي انك تبدل كيكه فهمت لازمك تكون مقتنع ولهذا جدا مهم انه الانسان يعرف ايش يعمل وعندما نشوف النيه والايمان وطون تكلموا على مشاعر اخرى بشريه مهمه تو نفهموا ان هذوما الاشياء تطهر النفس البشريه يعني تكون فما هناك توازن في الوجود نتاعك في الحياه هذه بغض النظر موجود حياه موجود ما نتكلمش عن حياه موجود وجود بعد الموت او غير موجود هذا غير مهم اصلا وانما الهدف هو آه هذه ما يسمى هذه آه الدنيا اللي احنا موجودين فيها او الحياه اللي احنا موجودين فيه دونك آه هذه معناتها المسائل اللي حبيت آه نتكلم عليهم آه طبعاً آه الإيمان جداً مهم في حياة الإنسان آه في تصرفاته آه في أفعاله آه في حياته اليومية آه في, آه في عمله آه في دراسته آه في تصرفاته مع الآخرين في كل شيء فهمت آه الإيمان يعطيك دافع وهو منارة العلم يعني آه وعلى ساعات تؤمن بحاجة تخلي العلم يبحث فيها ويتاكد من الصحه نتاعها الايمان نتاع الانسان ماشي ويتطور. مثلا نضرب لكم مثال الايمان بالله. الان الايمان بالله اصبح مساله انتهت كليا ولم يبقى من يؤمن برب الا الاشخاص اللي مازالوا ما وصلوش لدرجه من الوعي والفكر فهمت اللي يخليهم يعني يتخلصوا من فكره الرب. لأن فكرة الرب هي عبارة على صنم أوجدها الإنسان قبل لأنه لم يصل إلى هذه الدرجة من المعرفة ولم يصل إلى هذه الدرجة من التجارب الفعلية ولهذا المسألة ماهيش مهمة الإنسانية تؤمن أكثر بقدرة الفكر الإنساني وقدرة الإنسانية وقدره الوعي والعلوم لتطور الانسان وللتغلب على كل المشاكل اللي موجوده حوله وهذه هي اللي تخلي الانسان يتطور طبعا بعضهم يقول لك مثلا انا مثلا اكفرت هكاك على خطر شفت حاجات كذا وكذا وكذا وكذا فانت اي مش مشكله وساعات الخطوه مهمه ولكن لازمك من بعد تنتبه حتى ولو انت خرجت من الاسلام او خرجت من المسيحيه او خرجت من دين مهما كان ومشيت للالحاد لانك مثلا لقيت راحتك النفسيه وغيرها لازمك من بعد ترجع لنفسك وتعاود تراجع نفسك وتعاود تبني الالحاد نتاعك على قواعد صحيحه. اذا هذا تقريبا الطرح نتاعي حول الايمان طبعا نحاول باش نكون سهل في الطرح ما نعقد الامور المهم الايمان يحقق توازن فعلي داخل الانسان وفقدان الايمان يجعل الانسان يعيش في رعب وفي خوف في هذا الوجود اللي احنا موجودين به المهم نظن معناتها كملت الطرح يمكن معناتها تطرحوا بعض الاسئله يمكن تطرحوا بعض الأسئلة إن نجاوب على الفيسبوك وعلى يوتيوب في نفس الوقت لو هناك أسئلة يمكن طرحها طبعاً نحاولوا نطولوا ما نطولوش ديما ساعة كل يوم من شهر رمضان التاسعة على حسب توقيت شمال أفريقيا والعاشرة على حسب توقيت أوروبا من نعرفش البث هذا كان باهي ولا نظن الطريقة متاع البث على الفيسبوك وعلى يوتيوب مع بعض وماهيش ماهيش ناجحه، خلنا نجاوب على السؤال الأول، أه وماذا بيا بعد ما تتعاملوا لي تعليق على البث هل الكاليتي ال ال ال باهية ولا لا، أه باه أخي كريم أزور شكرا على مشاركة لنا بأفكارك التنويرية وتبسيطها للعامة، سؤالي هل أه سؤالي هو هل العلاقات الاجتماعية والعائلية المفرطة في مجتمع في مجتمعاتنا، هل هي ظاهرة سلبية؟ ما رايك في احمد سعد زايد باهي اول حاجه نجاوبك في اخر سؤال احمد سعد زايد انسان عظيم ومفكر وانسان باهي وننصح أنا الكثير باش يستمعوا ليه صحيح هو والمحاضرات نتاعو طويله وشويه معناتها معقده ولكن انسان احييه واحترمه كثير يعني أنا طبعا دائما أنظر كما قلت لكم من النية الشخص أو المعدن متاع الشخص. أما حول العلاقات الاجتماعية والعائلة المفرطة في مجتمعاتنا بالفعل هي ظاهرة سلبية معناتها كبيرة جدا. ليس هي بحد ذاتها. تعرف الجانب الاجتماعي في المجتمعات متاعنا هو جانب جيد نوعا ما، فهمت يعني أحمانا شوية. ولكن ليس بالطريقه الذي يطبق بها لانها اصبحت عباره على مراقبه دائمه وفرض دائم فاصبحت غير مجديه يجب اعاده بناها بالنسبه نظن جاوبتك كان ما جاوبتك معناتها بالتدقيق تنجم تعاود السؤال بطريقه اكثر توضيح انا اجيب على الاسئله على حسب السؤال يعني على قد ما السؤال يكون دقيق على قد ما الاجابه بتاعي تكون دقيقه والسؤال ره يجب يجبكم يجيبكم هنا نقول لكم حاجه معناتها خارج الموضوع وهي موجوده في الغنوصيه هي ان هي معناتها جدا مهمه ان تعلم طرح السؤال اهم الجواب بحد ذاته سؤال اهلا وسهلا أنا ملحد طبعا انا من انا ملحد ليس مادي انا اتبع الايمان للحدي سوف ابدا مونديلا سوف ابدا بحرب شعواء على الاديان عما قريب في قناتي اعتقد انه سوف تصدر اليوتيوب لكن اقوم ببعض التجهيزات منذ فتره اهلا وسهلا بك كاليتي توب. اوكي اوكي هل يمكن ان اسال طبعا يمكن تسال سي كوا لو هذا موضوع كبير ياسر فهمت؟ آه مذبية كل تكون الاسئله حول الايمان، فهمت؟ آه صابر تو آه نتكلم على السعاده، شن هي السعاده؟ آه لازمنا قبل ما نفهموا السعاده لازمنا نفهموا تركيبه الانسان. مش مركبين احنا، ما نعرفوش حتى رواحنا، فهمت؟ آه الاديان تقولنا جسم وروح، آه العلم يقولنا كان جسم فقط، آه هذا مش صحيح، فهمت؟ لازمنا نفهموا شنو هو الانسان. آه ملحد مصطلح ايديولوجي. به أه أنا تبعك من اليوتيوب بدون مشاكل باهي أوكي أه أنت ملحد أنا ملحد أنا ملحد هل إيمان الشخص بحس وحدسه هو نوع من الإيمان؟ نوع نوعاً من الإيمان طبعاً طبعاً نوعاً من الإيمان نوعاً من الإيمان خاصة كي الحدث نتاعو والحس يكون صادق كل مرة وينجم مع الوقت فهمت يلقى الطريقه كيفاش يعرف الحس الصادق والكاذب فهمت راهي الحياه كلها تجارب راهو احنا كبشر احنا كانسان ماناش مجعولين باش نعيشو كالحيوانات يعني ماناش مجعولين باش ناكل ونشرب ونمارس الجنس وفقط احنا مجعولين اعظم من ذلك على خاطر الماكله والشراب والجنس والتكاثر وعاملين اسره وغيره و... و... و... والجري وراء المال والجري وراء الماديات وكل شيء هذه امور يقوم بها كل الحيوانات من اجل عيشهم فهمتوا بنا منزل بنا بيت بنا كذا لا الانسان اعظم من ذلك لهذا احنا نعيش في فترة الان البشرية نحو التجرد من عالم الحيوان الى عالم الانسان، احنا في مرحلة بين المرحلتين. ولهذا معنتها الانسان مجعول لكي يفكر، لكي يسال، لكي يحس، لكي يطور المعدن بتاعه الداخلي، وصدقوني يعني كان توصلوا توصلوا معناتها ولو حتى تمشيوا في هذا الطريق تو تشوفوا معناتها حلاوه الايمان وحلاوه النيه الحسنه وحلاوه الطيبه وسوف تخليك انت مرتاح نفسيا. استاذي هل تجارب الطرح الروحي والسفر البعيد هي تجارب حقيقيه ام مجرد طريقه البث؟ رائعه جدا، اوكي آه هذاك موضوع اخر محمد الطالبي حول ما يسمى الاسقاط النجمي، آه نجم نتكلم عليه مره اخرى مش مشكل. اما احنا توا نتكلموا على الايمان، نتكلموا أه, على الايمان هذيك أه, موضوع اخر وعندي تجارب فيهم وانا قمت بهذيك التجارب وعندي معرفه معناتها بالامور هذيك، عمري 15 سنه تاتيني اسئله غريبه حول الاسلام بماذا تنصحوني فانا غير مقتنع بهذا الدين ارجو الرد. أه, عمرك 15 سنه اي علاش لا فهمت أه, العمر ما عنده حتى قيمه يمكن تكون عمرك أه, أه, 10 سنين ويكون عندك درجه من الوعي نتاع انسان عمره 40 سنه. فهمت لم نتاعك أطرحهم فهمت ننصحك باش تبحث على الأسئلة نتاعك وتجد الأجوبة اللي تقنعك ونهار اللي تقرر باش تغادر الإسلام تغادره عن اقتناع حول التردد في تجلي الأمور ما رأيك حول علم التردد؟ أه ما فهمتش سؤال متاعك حنان بن يحيى لو تفهمني سؤال متاعك ساعات مصطلحات بالعربية ما نعرفهمش خاصة أن عمري صغير أخاف من اتخاذ قرار خطأ لا لا تخاف يا أمو لا لا لا تخاف لا تخاف احنا علمونا إلا الخوف فهمت بالعكس أخطأ وجرب فهمت وصلح روحك أخرج من الإسلام تحب تخرج فهمت أبقى في الإسلام تحب تبقى لكن صلح روحك واغلط مره وزوز وثلاثه واربعه حتى نتعلم، لأن الذي لا يخطأ لا يتعلم والذي لا يسقط لا يتعلم المشي، إذا أنت مجعول هوني باش تثقل نفسك باش تدرب نفسك باش تطور نفسك، اغلط مره وزوز وعشره ومليون عشره فهمت فهمت انا الان في طريق البحث باش نخرج بإيمان نحس به طبعا ممتاز محمد طالب يعني جميع تحيه من عزوج الاهلا وسهلا هذا سي وحس صادق أحيانا يخوفني جدا لا ما يخوفكش يا علي ما يخوفكش علاش تخاف بالعكس بالعكس نحن حيوانات مج... نحن حيوان نحن حيوانات ولسنا مجوعين للتغيير التكاثر أين دليلك يا أستاذ كريم على وجود غايات أخرى؟ هذا موضوع آخر يا مندلا. فهمت نحن حيوانات ولكن إحنا حيوانات وصلنا إلى مرحلة الإنسانية هي مرحلة من مراحل الحيوان لأن كل شيء يتطور. مثلاً المادة تطورت أدت إلى ظهور النبات والنبات تطور. وادى الى ظهور الحيوان والحيوان تطور ادى الى ظهور الانسان. اذا احنا تقول لي احنا حيوانات ونحن نبات ايضا ونحن جماد ايضا. هناك تقسيم في الكون وهناك مراحل الانسانيه هي مرحله اعلى من مرحله الحيوان. الغنوصيه هي نوع من الصوفيه. الغنوص آه الصوفيه هي نوع نوع هي الصوفيه هي غطاء غطاء آه غنوصي في دوله دينيه لكي لا يقتلون ولكي يعني عندهم اسرار كبيره وحجوب كبيره و الصوفيه هي تواقيص مثلها مثل الاديان ولكن عمق الصوفيه هي غنوصيه آه طبعا أغلب المسلمين بالتلقي كل ما نفكر فيه يحدث حسب طريقة الفكر بما في ذلك النوايا الكون له قواعد حنان بن يحيى بالفعل بالفعل طبعا طبعا كل ما أسمع هذا موضوع أخر يا حنان أنا معنتها بحث فيه ياسر حول مساله الفكره والتفكير والتصرفات والانسان مخير او مسير راهو الماضي احنا الحاضر ما نبدلوها على هو غزل بمغزل الماضي نجموا نغيروا شويه في المستقبل وكل ما نغيروا في الحاضر يتغير المستقبل وكل شيء فهمت انسان يمكن يفكر فيه ما يقولوش من بعد إنسان يفكر فيه ويقوله من بعد إنسان يفكر فيه ويكتبه من بعد إنسان يفكر فيه ويعمله إذا المسألة كلها عمل هذا بشري مرتبطين أنا وأنت وأي إنسان في الكون هذا مرتبطين ببعضنا فمت... فما تجارب تنتقل من بيناتنا عن طريق الآثير هل يجيوش موضوع الحادث في التلفزة كما في مصر أه... طيب يجيبوا ما زال تونس وكل حتى في مصر مع معناتها يجيبوهم باش يسخروا منهم. اي ان الكون يعطيك متطلب أه. أه. كيف ما كان عن طريق الفكر والعقل. يا حنان أه. ال الكون الوجود اوجدنا اوجدنا أه. ليس صدفه، ليس هناك شيء يوجد صدفه، فهمت؟ الكون محتاج الينا لان احنا وعينا بالكون. لو الكون ليس لو احنا غير موجودين الكون اه لا يلتفت اليه احد والى جماله والى اه يعني تصور انت الشمس موجوده اه حتى حد ما يدرسها حتى حد ما يتمتع بها ما يفهمها ما يتلهم بها اه يعني هذه مساله معناتها مهمه وجود الوعي ظهور الوعي اه كما قال الاخ احنا حيوانات لكن احنا حيوانات واعيه ومفكره ومؤمنه وعندنا نوايا لو وجود الانسان لما كان الكون قيمه طبعا يقولوا هنا موضوع اخر طبعا بعد مرحله الانسانيه هناك مرحله الربوبيه نعم محمد طالبي هو الانسان لو لم يعترضنا في الكون موجودات اخرى اكثر وعي منا بعد هو فكره الرب هو حلم انساني فمت يعني عباره على احنا موجودين في سفينه وسفينة هذيك هي ماشية بينا واحنا اكتشف واحنا نحكي مع بعضنا أنا وياك وجماعة اللي في السفينة ونقول راهو للسفينة ربان هذيك هي الأديان واحد يقول, كذا واحد يقول السفينة ربان كذا واحد يقول السفينة ربان كذا واحد يقول السفينة ربان كذا احنا عبارة على سفينة في بحر العدم تمشي وكلنا قاعدين في السفينة عايشين آلاف السنين مرتاحين على خطر كل واحد منا يعتقد أن للسفينة ربان وكل واحد يقول الربان ذاك اللي هو الرب هكذا وكذا وكذا, وكذا فيه. حتى نهار قررنا بش نمشي إلى محل الربان وندخل إلى قاعة القيادة فلم نجد ربان ولم نجد رب ولم نجد حد شيء فهمت لكن عندما وصلنا للمرحلة هذيك اكتشفنا صبنا بصدمه انها ليس لوجودنا لي رب ف خيارين اما ندخل في بعضنا ونعمل مشاكل ونتخاصم وكذا وكذا وكذا يا اما ان احنا نتعلم قياده هذه السفينه نعم بعد الانسانيه قمه الانسانيه هي الربوبيه حتى لا يجد البعض هل يمكن أن تمنحنا طريقة عملية منهج حتى لا يجتهد البعض ويقول يجتهد لما يحمد عقباه؟ لا, لا لا لا لا أخي أخي أسمع أنا عندما كنت أدرس عند شيوخ الغنوصية كانوا أول, أول مقابلة يقولوا هالي أحنا لا نستطيع أن نعطيك مفتاحنا وإنما نوريك كيفاش تلقى مفتاحك هو الحل في يدك انت ما في يد حتى انسان اخر، فهمت؟ يمكن تسال اسئلة كما قلت لكم السؤال اهم من الجواب. اذا اهم حاجه مثلا ها مثلا الطرق، الطرق انك كل حاجه انك تسال اسئله كثير، انك تفكر، انك اي تصرف او كلمه تقولها تحاول ان تراقب روحك، حتى مثلا شوف روحك مثلا علاش تضحك للجار بتاعك، علاش تضحك له؟ فانت تشوف هل هنتي معناتها ولا متحبوش. ما تحبوش متحبوش تحبوش ما عادش تضحك له ولا وتضحك له, له بصدق اهم شيء هو الوجود شنو هو الوجود هو باطن العدم ظهر الى الوجود اذا مطلوب منك في هذا الوجود ان تكون صادق في كل تصرفاتك ما تتصرفش كيف البهيمه لا تتصرف كيف الحيوان بالغرايز نتاعك لازمك تتصرف بالاحساس نتاعك بالشعور نتاعك شكرا اخي انا وجدت عبر طيب لقاء سررندي وجدت الاجابه شكرا حنان شكرا ومزلت حياتك كامله بحث فهمت اخي أثير آه هذا الاثيري مونديلا القي... القيسي قال لك اي اثير يا اخي الاثير الاثير فانت آه تقول انه وهمي آه احنا نعرف ان حتى الموجات الصوتيه ولازمك تدرس العلم تو مع الفيزيك كونتيك والعوالم والتطور الان العلم المادي بدا يقترب ما يسمى من عالم اخر هو العالم الموازي ولا كورد وغيرها من الامور مندرس القيس انا مع انت حر طبعا انك تقول ان الاثير ليس موجود طبعا الانسان الذي عمره ما من جمشفها يفهم الحلم والانسان الاعمى لا يمكن ان تفسر له الالوان، يعني لو انت ما تعرفش شنو هو الاثير ما ومت... في الكلمه، احنا عتينا المعنى الحقيقي المصطلح الحقيقي للاثير، اما الانسان الاعمى لا يمكن ان تفسر له شنو هو معناها اللون الاحمر واللون الاصفر، اذا لازمك معناتها انت تعيش التجربه بشتعرف تعرف هذاك الشيء. عندنا النظام السري أه... أسري لا غرب أفضل أفضل بسبب أن عندهم استقلال وأحنا عندنا استقلال. أنا أعتقد أن نظام الأسرة في الغرب أفضل بسبب أن عندنا استقلال وأحنا وأحنا عندنا استقلال. أظن هذا سبب نجاحهم لأنهم لا يحملون هم غير أنفسهم أما نحن وأنكم أمكم وابن عمكم هيبه أه هذا موضوع أخر فهمت ما هو أفضل وما هو غير أفضل، في الحقيقة ليس هناك أفضل كل إنسان كيفاش فهمت كل إنسان كيفاش، إذا نزيدوا ثلاثة دقائق ونقصه طبعا هناك مليارات الشموس لزمنا نستفيد منها. الفيروز الإسلام هو الفيروز الأكثر انتشارا الآن، الملحد السحر. السحر ما ماذا تقصد بالسحر وهذا موضوع اخر طبعا كنت متدين آه اذا نشوف الفيسبوك كان فما بعض الاسئله آه حسام الشاوي قالي ماذا تقول في وحده الوجود هي فلسفه فلسفه صوفيه لكن أنا لا أؤمن بأن وحدة الوجود يعني ما يسمى لب الوجود يعني أن الله أنا الله لا أؤمن به أصلا فهمت أنا أؤمن بعدم وجود الله فهمت المهم أظن أكتفي بهذا القدر من عرشك البث كان به ولا المهم طرح نشوفه من بعد ونحكم عليه لا نرجع للبث على اليوتيوب فقط تكون بطريقة أسهل، أنا في الحقيقة جاني شوية ثقيل شوية البث. المهم شكراً لكم على الحضور، آه رغم اللي آه لا لا مش مشكلة هيبة، مش مشكل، مش مشكل، مش مشكل، مش مشكل، مش مشكل، كنا نغلط، كنا الخطأ إنساني، مجعول الإنسان لكي يخطأ، فهمت؟ نكمل آه شعل معكم السيجار و ونقطع نكتانا معكم شويه فهمت؟ المهم انا سعيد بمعرفتكم رغم اللي معناتها المشاهده قليله المره هذه فهمت الاشخاص ما الوقت الوقت اكتبوا لي في التعليقات الملاحظات نتاعكم الملاحظات جدا مهمه مساله الوقت نتاع البث المباشر هل يساعدكم هل لازم نقدم ساعه وخر ساعه اه طريقة البث، أعطيوني ملاحظكم خاطر جدا مهم أنكم تكونوا أنتم مرتاحين نفسيا عندما تشوفوا الفيديو، فهمت؟ خاطر أنا ملقي مانيش مشاهد، فهمت؟ المهم أنا كل مرة باش نتكلم على موضوع، من المواضيع اللي تخص الأشياء اللي جيدة موجودة في الأديان، واللي هي موجوده في الغنوصيه ولكن الاديان خذاتها وسرقتها وفسدتها وخلاتنا نكرهها فهمت؟ لا يوجد للصدفه طبعا مونديلا تصور ان الشمس موجوده ولا يستمع بها احد قلت لك هناك مليارات الشموس لا معنى لوجودها لا لا سوف يكون لها معنى لوجودها سوف نعمر كل الكون سوف نعمر كل الكون فهمت؟ آه أي بالحق الرنين الرنين هذاك لا غدوة باش نحيه هذا الرنين يمكن نعمل البث على اليوتيوب فقط هذه تجربة فهمت ما غدوة نعمل البث هاكا الوقت هو هذاك فهمت الوقت اللي قلت لكم عليه أه تسعة أه إذا شكرا على بالحق هناك أه ضجيج أه شكرا ومع السلامة ومع فيديو قادم وبسلامة